تشكل الأرض بتشكل النظام الشمسي الغازات وسحب الغبار التي تشكل النظام الشمسي بدأت بالتقلص تدريجياً بالتالي بدأت كثافة المواد الموجودة في المركز بالتزايد وحرارتها بالارتفاع. نشأت الشمس من هذه المواد المتكثفة في المركز. بقية أجزاء السحابة توزعت بسبب الدوران السريع وبدأت تدور حول الشمس كقرص. ارتبطت جزيئات الغبار ببعضها كهروستاتيكيًا وعندما بلغ حجمها عدة كيلومترات، التحمت ببعضها البعض بفعل الجاذبية، وفي النهاية أصبحت الكواكب البدائية بحجم الكواكب النظامية. هكذا تشكلت الأرض منذ أربعة وستة بالعشر مليار سنة. بعد نشوء الأرض التي كانت قشرتها ما تزال لينة بمئة وسبعين مليون سنة. اصطدمت بكوكب يدعى سيا نتيجة للاصطدام تلاشى كوكب سيا الأصغر حجما من الأرض والتحم بالأرض هكذا ازداد حجم الأرض ووصل إلى الحجم الحالي جزء من المواد أو بالأحرى الركام الذي تطاير نتيجة للاصطدام بقي في المجار الذي حول الأرض وشكل حلقه تشكل القمر نتيجه لاصطدام هذا الركام ببعضه بعد انحلال النظام الحلقي حول الارض توضع القمر المتوهج والساخن على بعد خمسه الف كيلو متراً عن الارض كان للقمر انذاك براكين وبحار من الحمم ومجال مغناطيسي خاص به ظاهره المد والجزر التي تشكلت انذاك بين القمر والارض ادت الى احداث تغيرات مختلفة اصبح للقمر تقييد مدي اي ان فترة دورانه حول الارض هي نفس فترة دورانه حول محوره من جهة اخرى بدأ القمر بالابتعاد عن الارض تدريجيا كما بدأت درجة حرارته بالانخفاض في ايامنا هذه يبعد القمر عن الارض 384000 كم ويبتعد عن الأرض بمقدار ثلاثة وثمانية بالعشرة سنتيمترا في كل سنة نتيجة لهذا فالفترة التي يستغرقها للدوران حول الأرض تزداد باستمرار ونتيجة لتقييده المدي فإن دورانه حول محوره يتزايد أيضا ظاهرة المد والجزر تؤثر أيضا على الأرض بالتالي فإن دوران